En vídeo us mostrarem la possibilitat i el com podeu georeferenciar un arxiu que conté adreces Instamaps. Darrerament hem incorporat certes millores que us permeten saber quina és la l'abundat de cada una de les localitzacions georeferenciades. El procés de georeferenciació en aquest cas no comença en el propi Instamaps sinó que comença a l'arxiu en aquest cas un arxiu en format Excel que anem a obrir. La normalització d'aquest arxiu és molt important cara a cara que el procés tingui garanties d'èxit. L'obrim i aquí tenim l'arxiu que conté aquestes adreces. Notem que a part de les adreces que les tenim aquí en aquests camps també conté coordenades, sí? de manera que podrem així comprovar la bondat de la georepronenciació. En algun cas ens podem sorprendre que la georreferenciació és millor que les coordenades inicials que hi havia. Anem a treballar aquest arxiu. doncs Per fer-ho el que farem és primerament crear una còpia de seguretat d'aquesta pestanya. Finzillament li direm que desplaça o copia i li direm una còpia d'adreces. I en aquest que acabem de copiar li direm seguretat. D'aquesta manera no perdrem gens de la informació en aquest procés de georeferenciació. Prioritzarem per davant la primera pestanya, adreces, sí, que és la que treballarem. La prioritzem per aquí Instamaps, en puja un arxiu, la pestanya que llegeix és la primera. Observem, veiem que aquí hi ha una sèrie de files que no ens convenen. Aquestes files d'aquí no són bones per al procés de georeferenciació atès que Instaps necessita que a la primera fila hi hagi els noms de cada una de les columnes. Una altra cosa a notar és que en aquest cas, aquestes columnes d'aquí tenen un parteixen el mateix nom. Si, sí, això tampoc és interessant. venim aquí format de cel·les i dins de l'alineació, tenim la possibilitat de descombinar, en aquesta sageta d'aquí, la veiem, descombinar aquest títols. d'acord? Canviarem així, la direcció en substituirem, veiem que està en castellà, doncs la substituirem per tipo calle, tipo calle, ho podem fer gran si volem, tip o calle, això és el nom de la calle nombre calle o oriament calle per entendre'ns. i finalment el número. N númerom. Noteu que en quant al número hi ha diferents possibilitats, si sí? urbanitzacions, finques, quilòmetres, etc etc, això eh, realment és molt difícil de geocodificar. Nosaltres us recomanem que en la mesura del que us sigui possible deixeu el mínim, i ara veurem com podem fer el mínim d'informació per Instamaps. Altrament, pel procés, segurament eh, tenir més informació fa més nosa que serveix. Molt bé, ja tenim això. El que farem ara mateix és atès que això és un seguit, de les 700 i escaigs residències, anem a filtrar. Anem a filtrar per municipi i li demanarem a Excel, en aquest cas que ens filtri només aquelles del municipi de Badalona. Amb l'que ja estudiem. Treballarem exclusivament en aquestes per no allargar el procés. però vosaltres podríem treballar al conjunt de les 700 i escaigs. El que observem aquí és, el nom de la residència està bé, tot plegat té bona pinta. Aquí potser, passatge de Marconi, podríem deixar passatge de Marconi. I en el cas dels números, podríem fins i tot ajudar una mica a doncs deixant només allò que sigui estrictament necessari. Deixarem el primer, podríem haver obert una columna, que es digués número normalitzat, però, seguim així, senzillament, per no perdre informació, en aquest cas, ho hem fet d'aquesta manera d'aquí. Veiem que sí que tenim el número, el carrer, el tipus, això és el que necessitem i veiem doncs, que la resta d'informació té bona pinta. Si guardéssim ara l'arxiu i el pujessis Instamaps, malgrat hi ha un filtre d'Excel que només fa que es visbo l'intribadalona, pujaria el conjunt de la informació de tota la província de Barcelona. Per tant, el que farem és copiar aquesta informació i enganxar-ho en una pestanya nova. I en el moment d'enganxar el que farem és un enganxar només valors. D'aquesta manera garantim de que només s'enganxen realment allò que ens interessa. Excel és un format que a part de el que veiem conté coses de format que no veiem, que tampoc ajuden al procés de pujar dins de per tant, ho deixarem d'aquesta manera, amb la informació que ara sí, té bona pinta, tenim treballant. Prioritzem per davant, com hem dit, i aquí podríem dir Badalona, Badalona, el nom de la pestanya. D'acord? Doncs ara sí, és el moment de salvar i tancar. El procés de normalització de l'arxiu, estar realitzat. Ara sí que hauríem d'anar a Instamaps i dins d'Instamaps doncs, anar a Dades i a dades carregar el fitxer i des d'aquí navegar la carpeta que estigui aquest fitxer. Sí Ho podem fer així o molt més còmode senzillament anar a la carpeta clic en el motor de l'esquerra a arrossegar cap al navegador torno a l'àrea de la cartografia i deixo anar a l'arxiv. Instamap reconeix que hi ha coordenades, en tot cas aquesta vegada el que volem utilitzar són les adreses per tal de georefrenciar i ajudem a Instamaps a explicar-li on hi ha cada un dels camps. Municipi o lloc? Doncs pues en el camp municipi. Nom via? Doncs en el camp calle. Tipus via? En article via no en tenim, tipus via? Sí, tenim tipus via, tipo calle. I el portal és aquell que tenim que hem reduït així. Doncs senzillament processem aquest arxiu i anem a obtenir aquestes dades georeferenciades, ara sí. Certament, amb un primer cop d'ull, sembla que el procés ha funcionat prou bé, atès que les dades són les que hauríem de tenir dintre del municipi de Badalona. El que podem fer ara és aquest procés de contrastar aquestes dades, bé amb les coordenades, que ho farem segon, bé amb la pròpia cartografia. Com ho podem fer? Doncs ara mateix, si anem a botó verd, a fons, i canviem el fons cartogràfic pel topogràfic, sí? el topogràfic és el més ric, el que té més informació de tots els fons dins anem Maps, focalitzem-nos en una de les adreces, i noteu que en el cas de la Dóla, com a altres llocs i indrets de Catalunya, en les àrees urbanes, tenim la possibilitat de veure el mapa escala 1.000. En aquest mapa escala 1.000 no només diu que això realment es tracta d'una residència que es diu Can Bosch, sinó que podem veure com números de carrer, cliquem aquí per veure si realment es veu que en el número 5 del carrer de la sí si hi ha aquesta residència de Can Bosch. Per tant, aquest punt seria un punt que hauríem de dir que ha estat ben georeferenciat, que hauria veure els dades. Notem una cosa i anem a mode taula, sí això vol dir anar a botó verd, capes, i dintre les capes a la roda d'entrada d'opcions i anem a visualitzar la taula de dades. Estàvem veient fins ara el mapa amb les icones sobre el mapa, això és la mateixa informació però en moda taula. Anem a, fins al final, perquè noteu que, a part de la informació que hi havia pròpiament, aquí Instamaps ens està dient quina resposta és la que realment ha geocodificat. En partir d'un arxiu normalitzat, ben normalitzat, en tots casos ens ha retornat en l'indicador d'exactitud portal. Però podríem... Haver-nos trobat que aquí haguéssim identificat, per exemple, si falla el número, hagués posat centre del carrer, que vol dir que en la part central del carrer ens hauria geocodificat. Si això ens doncs, és prou bo, doncs ja està. Però si això no és prou per nosaltres, perquè volem una geocodificació precisa, caldrà informar aquest número que mancava no en l'arxiu i tornar a disparar el procés de geocodificació. Aquesta és una nova millora que tenim, on incorporem, a més, les adreces ja realment geocodificades amb el tipus de via, amb els articles que fan falta, etc, etc en un camp únic que anomenem resposta. Sí, sempre el podreu esborrar si no us interessés senzillament aquí en aquesta poverera, tant aquest com l'indicador d'exactitud com qualsevol dels altres que us pugui o no us pugui interessar. També pugueu ocultar-lo, si ho capriu. L'arxiu és bo, ara el que anem a fer senzillament és eh, tancar aquí i anem a pujar novament a aquest mateix arxiu però ara mateix el que farem és no utilitzar aquestes dades d'adreces sinó utilitzar realment les coordenades. I anem a dir-li que ara sí que tenim coordenades, que el camp és longitud per la longitud latitud per latitud i que evidentment això són coordenades geogràfiques EPCG4326. Processem l'arxiu. Aquí hagués estat bé fer una diferenciació per colors. Sí, no l'hem feta, però és igual. Ens aprobem novament aquí. En aquest punt un noteu que és el georeferenciat, que és aquest cara apagut, l'altre és el par coordenades, que és aquest, sí? I noteu que segons la cartografia, en aquest cas, l'adreça georeferenciada és més precisa que les pròpies coordenades que contenia l'arxiu, que hem quedat aquí a uns escasos 15 o 20 metres del punt georeferenciat. Això ho hem fet per un punt, caldria fer-ho per la resta de punts, si sí, veieu que per general ha quedat una sobre l'altra, en tot cas sempre hi ha alguna sèrie de punts, anem visualitzar aquest, aquí no ens dona la pista, no està informat si és una residència o no, noteu que hi ha dos números 14, per lo tant caldria veure, doncs, més enllà del mapa, quina és realment, on està realment aquesta residència. Street View, per exemple, de Google, podria ser una bona ajuda. Recordeu, finalment, que aquesta informació que acabeu de pujar, la georeferenciada, en mode taula, sempre la podríeu baixar com a format Excel, de manera que recuperaríeu aquesta informació en el mateix format que l'heu pujat. O també, això ja no en mode taula, sinó en aquest botó, en aquesta fratxeta de descàrrega, baixar això amb algun format geogràfic, com Shapefile, KML de Google Earth, JSON, etc. Molt bé, esperem que aquest vídeo us hagi estat útil i seguirem fent-ne de nous, sempre relacionats amb aquesta eina Instagram.